السلام عليكم كيف حالكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير اذا انت وصلت لهون يعني دلكم دلكم صح هاي يعني ان شاء الله حتكون النسخه الثانيه من دوره التصوير تبعي اذا انت قد اول مره بتجي اول شغله اهلا وسهلا بقناتي ثاني شغله تعريف سريع عن نفسي انا اسمي محمد الرفاعي مصور فوتوغرافي محترف في مجال الاركتكتشر والمعمار عمري 17 سنه مقيم في دوله الامارات العربيه عندي خبرة متواضعة قدرها سنتين ونص في عالم التصوير، ان شاء الله قادر اوصل المعلومات اللي اكتسبتها انا الكم بطريقة سهلة مباشرة على الجميع، لا تلف ولا تدور ولا توجع راسك معلومات زيادة، ان شاء الله هي الدورة تكون هي السبب في انه اي واحد يتفرج عليها ينتقل مستوى التصوير تبعه 180 درجة، اذا كنت حاب تخليها هواية وتطور من هوايتك او حتى اذا انت كنت ناوي انك تحطها كفريلاس او حتى كشغل في المستقبل هلا ركزوا معي كثير منيح هاي النقطه مشان تعرفوا وينك يعني موعيد نزول حلقات في التاريخ عندكم ان شاء الله كل يوم خميس الساعه 6 بتوقيت امارات اعتذر حلقه على قناتي في اليوتيوب ويوم احنا ان شاء الله راح انزل فيديو على حسابي في الانستغرام بيكون فيه ملخص المعلومات اللي نزلت في اليوتيوب في كلام لازم اقوله قبل ما بلش الدوره واللي هو كالتالي اذا انت ضليت طول انها قاعد تتفرج عليها او تتفرج على اي ناس ثانيين غير ما انت تجرب بنفسك وانت تكون متوقع مستواك هذا شيء مستحيل 100% اسالوا اي حد مستوى كويس في التصوير او اله صار له عمر حيقول لك النصيحه الاولى انه هي خليك عم تتدرب التدريب ثم التدريب ثم التدريب هو اساس التطور دائما وابدا وعلى هذا الكلام بسم الله نبدا الدوره هذا الفيديو هو تعرف سريع عشان تعرفوني واعرفكم وتعرفوا السيستم ان شاء الله الحلقه الاولى هتنزل رسميا يوم الخميس انتظرونا والى وقتها ويخليكم امان وخليكم مبدعين مع السلامه